Dezvluiri din sala de judecat, Tericeanu cere să fie judecat doar pentru merturie mincinoasă. Eful Senatului, Celin Popescu-Tericeanu, a cerut schimbarea în cadri juridice, din merturie mincinoasă și favorizarea afectuitorului, în mărturie mincinoasă, informează Antena 3. Judectorii CX discut marciul nou termen în dosarul în care presublinierea din telesenatului, Celim Popescut Ericianu, este judecat pentru merturie mincinoasă sublinierei favorizarea infractorului. Popescu Scutericeanu a fost trimis în judecat de Dna pe 7 iulie 2016 pentru merturie mincinoas sublinierei favorizarea infractorului. Conform Dna, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafece din pedurea Snagov subliniere i a fermei BNSA, Tericeanu a făcut, subjurmând, la data de 15 aprilie 2016, declarații cine adevărului cu privire la aspecte esențiale ale cauzei asupra celor a fost întrebat sublinieră nu a spus tot ce sublinieră-tie în lecturi cu prejur esențiale, urmărind prin această împiedicare a-sleși îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpacilor ce în dosarul trimis în judecat. Procurorii afirmă că Tericianul a susținut în mod nereal ce nu a avut cu subliniere despre retrocedarea cetre paul Filipe ale României a unor suprafețe de teren în sa, fost fermă regal. Subliniere Isnagov, trunchiul de pe dure fundul sacului, despre implicarea inculpaților tal Silberstein, Venistein mess Moshe Agavi Subliniere altor persoane în procedurile de retrocedare Subliniere -i nici despre actele de vânzare cumprare vizând aceste bunuri. Popescu nu este acuzat, ce a mai făcut declarații necorespunstoare adevărului sublinieră. nu a spus tot ce sublinieră. Tie despre relația cu inculpa și tals in virgule Dan Andronic sublinieră subliniere iremostruic, despre întâlnirile sublinierei discuțiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacționarea imobilelor menționate sublinierei modalitatea de dobândire sublinierei valorificarea bunurilor revendicate.